Sziasztok, már mindenki tudja, ki vagyok, aklik klikbét király, szerencsére nincs koronám. Héterek, én imádlak titeket, kommentjeiteken mindig nevetek én. Kérditek. Miért használom ki a gyerekeket? De ez nem igaz Actually nem az Mert egy figyelem hiányos, senki vagyok, akinek nincs jobb dolga, azért itt vagyok De ami a legfontosabb, hogy sok pénzem